Ahojte, toto je Slovensko, toto je mapa Slovenska. a dnes budem hovoriť o štyroch miestach na Slovensku. Prečo? Ja veľa hovorím o Bratislave, mám veľa videí o Bratislave, ale dnes chcem hovoriť o iných mestách na Slovensku. Hej, o iných mestách na Slovensku. Tak, prečo veľa hovorím o Bratislave? Lebo ja som z Bratislavy. Ja som sa narodila v Bratislave. Ale moja rodina, hej, toto je moja rodina. Moja rodina nie je z Bratislavy. Moja mama, otec, babka, detko, to je moja rodina. A moja rodina nie je z Bratislavy. Moja rodina je z iných miest na Slovensku. Dobre? Tak, budem hovoriť trochu o Bratislave. Tu je Bratislava. Ja som z Bratislavy a moja mama je z Bratislavy. Bratislava je veľké mesto. V Bratislave býva 500 tisíc ľudí. To je veľa ľudí. No, Bratislava je relatívne Veľké mesto. Na Slovensku je Bratislava veľmi veľké mesto. Bratislava je na západe Slovenska. Tu je západ a Bratislava je na západe. Tak, dnes nemám fotografie Bratislavy. Chcem hovoriť o druhom meste. Druhé mesto sú Malacky. Tu sú Malacky. Môj otec je z Malaciek. Hej, moja mama je z Bratislavy a môj otec je z Malaciek. Môj otec sa narodil v Malackách a potom išiel do Bratislavy, stretol moju mamu a ja som sa narodila v Bratislave. Bratislava a Malacky sú blízko. Hej, sú blízko. Autom je to asi 30 minút a môj otec a moja mama cez víkend chodia autom do Malaciek, lebo rodina môjho otca. Býva v Malackách. Tak, Malacky nie sú veľké mesto. V Malackách býva 17 tisíc ľudí. To je relatívne malé mesto. A Malacky sú na západe Slovenska, hej? Bratislava je na západe Slovenska, aj Malacky sú na západe Slovenska. Bratislava a Malacky sú blízko, sú na západe. Tak, a teraz fotografie Malaciek. Toto je fotografia Malaciek. Čo vidíme na fotografii? Vidíme... Kostol. Toto je kostol. Vidíme park. Toto je park. V parku sú stromy. Uh -huh. Tu sú domy. V domoch bývajú ľudia. A tu je žlté pole. Toto je druhá fotografia a na fotografii je synagóga. Toto je kostol. Je to katolícky kostol. Do kostola chodia katolíci a katolíčky, ale do synagógy chodia Židia a Židovky. Náboženstvo, náboženstvo je napríklad buddhizmus, islám, hinduizmus a tak ďalej. A na Slovensku je veľmi populárne katolícké náboženstvo. Hm. Katolícke náboženstvo je veľmi populárne a Židovské náboženstvo. Židovské náboženstvo je judaizmus. A židovské náboženstvo nie je veľmi populárne na Slovensku, ale existuje. A v Malackách existuje táto pekná synagóga. Tak, toto je synagóga, áno. A na fotografii sú stromy, toto je strom, tu sú autá, a tu sú domy. Tak. A toto je erb malaciek. Erb je modrý a na erbe je dom alebo hrad. Pred hradom je strom. Strom je zelený. A pred stromom je prasa. Toto je prasa. Hej, tak erb Malaciek je modrý a na erbe je hrad, strom a prasa. Dobre, tretie miesto je Oravská polhora. Tu je Oravská polhora. Ale Oravská polhora nie je mesto. Oravská polhora je dedina. Mesto je veľké a dedina je malá. Tak, a moja babka moja babka je mama mojej mamy a moja babka je z Oravskej polhory. Moja babka sa narodila v Oravskej polhore a potom išla do Bratislavy. Tak, Oravská polhora je dedina. Koľko ľudí býva v Oravskej polhore? Býva tam 4000 ľudí. Tak je to relatívne veľká dedina. Oravská polhora je na severe. Uh -huh. Tu je sever. Tu je západ. Bratislava a Malacky sú na západe a Oravská polhora je na severe. Tento región sa volá Orava a dedina sa volá Oravská polhora. A Oravská polhora je veľmi na severe, extrémne na severe. Tu je Polsko. Toto je fotografia Oravskej polhory. Tu je dedina. V dedine sú domy. Tam bývajú ľudia a okolo sú stromy. Tu sú stromy, lesy. Les je veľa stromov. To je les. A sú tu hory. Toto sú hory. A ľudia lyžujú na horách. Hej? Ľudia lyžujú na horách. V Oravskej polhore. Oravská polhora je populárna destinácia. Uh -huh. A toto je erb Oravskej polhory. Erb je zelený a biely. A tu sú stromy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na erbe je šesť stromov. Stromy sú zelené a biele. A tu je medveď. Medveď je čierny. A medveď býva v lese na Slovensku. Uh -huh. Tak, štvrté miesto je Habura. Môj dedo je z Habúry. Otec mojej mamy je môj dedo a môj dedo sa narodil v Habure. Môj dedo sa narodil v Habure a išiel do Bratislavy. Moja babka sa narodila v Oravskej Polhore a išla do Bratislavy. Detko a babka sa stretli. Moja mama sa narodila v Bratislave a môj otec sa narodil v Malackách a išiel do Bratislavy. Otec a mama sa stretli a ja som sa narodila v Bratislave. Tak. Habura. Tu je Habura. Habura nie je mesto. Habura je dedina. A Habura nie je veľká dedina. Habura je malá dedina. A v Habure býva 500 ľudí. Hej, v Bratislave býva 500tisíc ľudí, ale v Habure býva 500 ľudí. Habura je na východe Slovenska. Tu je východ a habura je na východe Slovenska. Tu je Ukrajina. Toto je fotografia habury. Vidíte, je to normálna dedina. Sú tu domy, okolo sú stromy a je to pekná dedina. Pekná malá dedina. Na fotografii je kostol. Toto je kostol. Je to špeciálny kostol, lebo je drevený. Materiál je drevo. Kostol má tri veže. Jeden, dva, tri. Má tri veže. Na väži je kríž. Aj tu. Na beži je kríž, aj tu. Aj tu je kríž. Uh -huh. Na fotografii vidíme stromy. Tu sú stromy. Tu je tráva a tu sú kvety. Toto sú kvety. Kvety sú žlté a volajú sa púpavy. Toto je púpava. Katolícke náboženstvo je veľmi populárne na Slovensku. Ale existuje rímskokatolícke náboženstvo a grécko-katolícke náboženstvo. Rímsko-katolícke náboženstvo je veľmi populárne na Slovensku. Asi 70 ľudí. Na Slovensku majú rímsko náboženstvo. Ale tento kostol nie je rímskokatolícky. Tento kostol je grécko -katolícky. Toto je erb habúry. Erb je modrý a na erbe je kostol. Kostol má tri Veže 1, 2, 3. Je to tento kostol? Existuje jeden stereotyp. Toto je Španielsko a stereotyp je napríklad, že v Španielsku bývajú Španieli a Španielky. Toto je Bolívia a stereotyp je že v Bolívii bývajú bolivíčania a bolivíčanky. Ale to je stereotyp. To nie je fakt. To nie je realita. Realita je, že v Španielsku bývajú Španieli a Španielky, áno, ale v Španielsku bývajú aj galícíčania a galícíčanky. Baskovia a Baskyčky, Katalánci a Katalánky a tak ďalej. To je normálne. V Španielsku býva veľa ľudí. A v Bolívii bývajú bolivíčania a bolivíčanky, áno. Ale v Bolívii bývajú aj kečuánci a kečuánky a ajmarovia a, a tak ďalej. V Bolívii býva veľa ľudí a to je normálne. A toto je Slovensko a na Slovensku bývajú Slováci a Slovenky, áno. Ale na Slovensku bývajú aj Maďari a maďarky, a Rómovia a Rómky a Rusíni a Rusínky. To sú minority na Slovensku. A to je normálne, to je super. No a v Habure, hej, tu je Habura. A v Habure a na východe Slovenska bývajú Rusíni a Rusinky. A aj môj dedo bol Rusín. Uh -huh. A Rusíni a Rusinky majú rusínsku kultúru, majú rusínsky jazyk, hej, hovoria po slovensky a hovoria porusínsky. Tak na Slovensku je veľká diverzita. Dnes som nehovorila o Bratislave, hovorila som trochu o Bratislave, ale nevideli ste fotografie Bratislavy. Ale mám veľa fotografií Bratislavy. Mám veľa videí o Bratislave a vo videách sú historické fotografie Bratislavy a moderné fotografie Bratislavy. Tak, ak chcete vidieť video o Bratislave, mám veľa videí o Bratislave. Dobre, to je všetko. Czałcie!